Tämä on todella ollut poikkeuksellinen vuosi. Mutta täytyy muistaa, että valo valojaksoisuus vaikuttaa enemmän kuin lämpötilat ja lumetilanne Ja näillä muutoksilla, mitä tai poikkeamilla normaali on se merkitys, että toisaalta linnut pärjäävät vähemmillä energiavaroilla ja toisaalta sitten saattavat altistua sairauksille, joita elossa säilyvät loiset aiheuttavat. Joillakin laille, jotka ovat ravintospesialisti ravinnon tilanne, voi myös riippua näistä poikkeavista olosuhteista ja vielä ei tiedä miten käy niille lajille, jotka pesivät esimerkiksi myyrä ravinnon turvinsa.